Hudební fórum Hradec Králové je jiné. Přijďte na Hudební fórum Hradec Králové. Je to úplně jiný zážitek, je to úplně jiná zkušenost, je to úplně jiné poznání, když je slyšíte v sále živě. Když se můžete dívat na ty hudebníky, když se můžete dívat na dirigenta. Stojí to za to. Přijďte na Hudební fórum Hradec Králové, přijďte na všechny koncerty.